Vajte vitriku povívaj po polju, po uždu uvergovati paritki na vojnu. Tu je vidok, tu je pola maulipočku, i ja mu šuzogavim i roli. Ja sa zvida moja milazi, budeš čekati, keď ja budu na ti vojni s Turkom vojovati. Omi daju mu ľudu i rozprúšavničku, kudu na a napi na Vrani. Začali čali tým husarion do vojnú trubíti, začala falošnica sobí tak maríti. Sade na konička odreť vňak vňce, čom byl maloňa za Napisala že ne bude moja Ne bude za mnou čekat i pokaž budú moja Zaduj takvi tri kulevni kustočku A ja musu poledat i dura i nočku Zaduj takvi tri kulevni kustočku A ja musu poledat i dura i